السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محاضرة اليوم أو الفيديو الخاص بينا النهاردة بيتكلم عن التيك توك، طبعًا كلنا عارفين إن التيك توك بيستهدف الشباب الأندر إيدج أو الشباب الصغير في السن، عارفين طبعًا إن التيك توك بيعتمد على الفيديوهات القصيرة جدًا جدًا جدًا وبيعتمد على الشهرة، فإذًا الألجوريزم أو الإيدج رانك بتاعته هي من أبسط الالجوريزم اللي ممكن تتخيلها في أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي وده اللي أدى لشهرة التيك توك بشكل كبير جدا لكن هو لي شهرة سلبية شوية أو شهرة غير أخلاقية شوية مؤخرا تم فتح الإعلانات لمنصة التيك توك اعلانات من منصة تيك توك انت هتستفيد منها لو انت كنت صاحب شركة او بتبيع منتج من المنتجات اللي بتستهدف بيها شريحة الاندر ايج او الشباب من اول سن 18 سنة فيما تحت لو بتستهدف اللي انت تعمل براند اويريس لو بتستهدف اللي انت تخلق القيمة وتظهر قدام جمهورك من الشباب الصغير اللي هو هيكبر بعد كده وهيدين ليك بالولاء فاذا من منصة تيك توك الاعلانات الخاصة بيها هو الحل الأمثل بالنسبة لي. طريقة عمل الإعلان بتكون سهلة جدا بخش على الـ الخاص بالتيك توك ثم بعد كده بنشئ الحساب بتاعي فتتفتح لي الأكونت أو الداشبورد اللي أنتم شايفينها قدامكم بنفس طريقة عمل إعلانات الفيسبوك أو تويتر أو لينكد إن أو حتى السناب شات نفس الطريقة أي إعلان بيتم بثلاث مراحل رئيسية. Campaign Objective بختار فيه هدف الحملة الإعلانية ثم بعد كده الآتات اللي انا بختار فيه الميزانيه اللي انا عايز ادفعها وبختار فيها الجمهور المستهدف اخيرا بيكون آه الاعلان نفسه هل هو اعلان اكسيستنج بوست اعلان قديم جوه الصفحه جوه الاكونت او دارك بوست طبعا مش كل المنصات بتتفق في جميع العناصر الداخليه لكن كل المنصات كل البلاتفورمز بتتفق على المراحل التلاته اللي اتكلمنا عليها كامبين اوبجيكتيف ثم أتت واخيرا الات. هنا بيقول لك اللي انت ممكن تعمل فول كنترول او تعمل كاستم مود زي بالضبط السناب شات نفس تريد السناب شات فقول انا عايز اعمل الكاستم او عايز اعمل الفول كنترول اللي انا عايز اعمل اعلان متكامل فيقول لي ايه هي الكمبين ابجكتف اللي انت عايزها فتختار ما بين ريتش ما بين الترافك ما بين الاب انستول او الفيديو فيو او حتى الكونفرجنز للويب سايت. وضافوا أيضا ليد جنريشن اللي هي استمارة التسجيل عشان أجيب داتا للعميل بتاعي ثم بعد كده أبدأ أكلمه ده كده كان الجزء الأول التعريفي بالتيك توك تابعونا إن شاء الله عشان هنشرح الجزء الثاني والأكثر تفصيلا إزاي نعمل إعلان احترافي على التيك توك وندفع إزاي ونقدر نقيس النتيجة إزاي بشكل كويس شكرا لكم ونلقاكم على خير